حيو الشعب فيصل ناصر من ساودي إليس اليوم جايب فيديو اخبار الراب الامريكي طبعا خففناها نقول مره واحده في الشهر شهر ونصف زي كذا على اساس نجمع اخبار انا اشوف انها تستاهل تنذكر بدون اي مقدمات خلينا ندوس مع اول خبر كان ويدا ماشين وفانك فليكس نحن حنتكلم عن مو بيف ولد السات شاتس مصغره بين الاثنين فانك فليكس معروف دي جي تاريخ في تاريخ الهيب هوب كان ويدا ماشين من غريزيلدا شغلهم جبار اللي يعشق البوم باب رجعوا ريستور the فيلن زي ما يقولوا رجعوا شعور التسعينات في الهيب هوب كان وذا ماشين رابر خرافي مبدع ليريسيزم وورد بلاي وزي كذا قبل فتره فنك فليكس كان في بودكاست 1 مليون دولار وورث of game وقال انه اغاني جريزلدا ما تعجبه كان وذا ماشين طلع في بث قبل فتره بسيطه وتكلم وفصل حوريكم المقطع <تصفيق> You know what I mean? Them gatekeepers that that y'all got up there, man, that's that's trying to dictate, like, come on, bro. Good thing I don't need y'all niggas because if I needed y'all niggas, y'all niggas would be fake stifling my growth. Y'all don't play my shit. Sus one you got on Wendy Williams' show, nigga, on prime time TV, nigga. And, like, say what you said, you know what I'm saying? So what I told you when I was saying, like, oh, shit, he ain't saying nothing wrong, shit. That's That ain't his motion. He don't listen to that shit. But it's like, what do you listen to then, bro? <laughs> It's clear what you listen to. You want to dick ride the niggas who lit and popular in the club and, you know, all that shit, nigga. That's what y'all niggas do, you know what I'm saying? That's the problem. We gotta get rid of y'all niggas, man. Let some new, new, young, tapped in, really tapped in with the streets ass niggas be the DJs and run that shit up there at Hot 97, nigga, and all that shit. And I love Hot 9, but, like, niggas like flex and niggas like, niggas don't understand, like, The like, really الشيء من كلامه ما هو راضي انه الراديو والديجيز والبودكاست والكلوبز وزي كذا ما تشغل نوعيه الاغاني اللي هم يشتغلوا عليها وهي زي ما نقول الاول سكول هاب بوم باب ليريكس مغط، الكلبات بشكل عام، الراديو ما يشغلوا أغانيهم ففصل على أول واحد فونك فليكس ومدريه وقال له يا الشايب المفروض إحنا نخرج أشياب من نيويورك ومدريش والمفروض ما يمسكوا مناصب ويكونوا مسؤولين عن الأغاني نبغى ناس فاهمة هوب وناس تسمع للستريتس وتسمع لأغاني الشوارع في أمريكا ففصلته على فانك فليكس طبعا فانك فليكس تعرفوه مشكلجي في السوشيال ميديا ما يحتاج على طول مغط وحط بوست عمره 65 سنه لكنه عايش عيشه زي ما تقول لسه واحد توه ما خش العشرين 20 وزي كذا قال انت يا كان اذا ذا مشين والاداره حقتك من براك نيشن جي زي وقعت مع شادي ريكوردز ام ان ام وفيتشرز من ناس كثير في الهيب هوب كل الرابر سلاواكين والاساطير في الهيب هوب اعطوكم و وسلوت على الاعمال اللي بتقدموها انت وفريقك برضو ما بعد كل الشيء فمعناته أنت يا الرابر يا الليريكل خلاص أنت وصلت لأعلى مرحلة رابر يقدم النوعية حقة الموسيقى حقتك يقدر يوصلها لها فليش جالس تشتكي الناس تبغى أغاني معينة أغاني الراديو أغاني المينستريم وزي كذا هذه اللي تشتغل في الراديو سيستم الراديو معروف في الأغاني اللي يبغونها الناس ولو سمعتوا أغلب الناس اللي يشتغل في الراديو يقولوا لكم الجمهور مالوا مال الميوزيك وما يفهموا إيش الميوزيك الصح بشكل عام نفس الروس اللي في الراديو يقولوا لكم ذا الكلام هم مو شرط يشغلوا الأغاني اللي تعجبهم لا يشغلوا الأغاني اللي مشهورة واللي ممكن بوم بابس وكان ويرد عليه بنفس الشيء تقريبا أنه هي hey, احنا ما احتجناك، كل هذه الاشياء اللي ذكرتها واننا وصلنا لجي ام ان ام، لجيدة كيس لناس كثير في الهيب هوب، هذه بمجهودنا الفردي، ما احتجنا اي دي جي، ما احتجنا راديو، ما احتجنا اي احد، اشتغلنا، نزلنا بروجكتات الين تقنع، الين خلاص، بدون اي حاجه لك، طبعا تمرت الفصلات بينهم، في الاخير حبوا ينهوا الهرجه بشكل ودي واللي صار انه فانك فليكس رسل بيت على اساس كان إذا ذا مشين يسوي فريستايل عليها ونزلها عند في الراديو صار فري ستايل خرافي اكيد كانوا لما يشي على طول يدوس ما يحتاج قرروا انه يسموا الفري ستايل ستيف سميث فري ستايل ستيف سميث هو الشخص اللي اخترع السيستم حق الهيب هوب راديو في امريكا like cool. فيش تشوفوا من ناحيه اولد سكول نيو سكول الاغاني اللي تشتغل بشكل اكبر هل خلاص جيل الليريز والبارز انتهى والكتابة والدعس والمقطع انتهى، بالنسبة لي لا ابدا ما انتهى، لو قلنا خليني نقوله بشكل احصائي، لو تخيلنا راب في التسعينات والألفية كان يعتمد بشكل كبير على المنافسة، على الليركس، على المقطع، على الدعس، على الورد بلاي، على البنش لاينز، التشبيهات الخرافية، ما حد كان يشبه الثاني وزي كذا، كل واحد لازم يكون مختلف ويجي بستايله، أي واحد يقلد فلان ها على طول الشعب بيجلدوا فيه لو قلنا انه كمثال رقمي طبعا جمهور الحباب الأصلي اللي كان يسمع لي البومباب وهذا النوعية من الأغاني وزي كذا نقول انه وصلوا مثلا مليون الآن جمهور ذا ممكن يكون 10 مليون طبعا الارقام اتوقع انها اكبر بكثير بس مثال مجرد مثال بعد الالفيه اللي حصل انه في جمهور كبير جاء من حول العالم وصار جمهور للهيب هوب كثير منهم ممكن ما يحبوا الهيستري وما يطالعوا في الهيب هوب ثوره الممبل والساوث وزي كذا والاغاني التركيز صار اكثر على البرودكشن البرودكشن صارت خرافيه نعطيها سلوت اكيد من هذه الناحيه البارز ما صارت التركيز عليها اساسي فين هل اختفوا الناس اللي يعشقوا البارز والليريسيزم لا أبدا ما اختفوا بدل ما صاروا مليون أو كانوا مليون صاروا عشرة مليون لكن الجمهور اللي جاء بعد أو مرحلة بعد الألفية بعد 2010 نقول زي كذا نقول إنه مثلا 100 مليون فهنا يبان العشرة مليون أو الناس اللي تعشق البارز وزي كذا ولا شيء جنب الجمهور اللي حول العالم اللي يفضل الأغاني المينستريم اللي فيها كليشيز والأشياء العادية برودكشن سوبر هوك سوبر لكن كبارز وككتابة ها ممكن تكون عادي موجود لو رحت تشيكت الرابرز الصغار اللي عندهم ليركس جامدة وزي كذا مليان بس انت عليك تبحث في زحمة المينستريم هيب هاب بالنسبة للخبر الثاني ألبومات نتكلم عن الألبومات اللي نزلت في الفترة السابقة شهر شهر ونص تقريبا لويد بانكس أسطورة من جي يونيت لويد بانكس نزل The Course Of The Inevitable 2 هتشوفوا بارز بارز بارز هذا تقريبا سادس البوم استوديو البوم بالنسبه للويد بانكس كمان 17 ميكس تيب سابقه شغل جبار لويد بانكس اسطوره ناس كثيره ما يتكلموا عنها لانه ما هو الادمي حق السوشيال ميديا ما هو الادمي اللي تشوفه اكتب بشكل كبير فشي كل البوم انا ما حذكر الا الالبومات اللي تستاهل في البومات كثيره نزلت كثيره جدا نزلت ما حتكلم عنها الالبوم الثاني لوبي في فياسكو نزل ثامن استوديو البوم بالنسبه له جبار Drill Music in Zion. هذا بالنسبة لي يمكن أفضل أو ثاني أفضل ألبوم نزل هذه السنة بدون أي منازع، القصة الحلوة في هذا الألبوم إنه سجلوا بمايك قيمة المايك 100 دولار، مايك أبو كلب من ناحية البرودكشن من ناحية الليركس من ناحية الكونسبتس والمفاهيم من جميع النواحي، ألبوم خرافي، الديسكوغرافي حقت لوبي فياسكو، طبعًا لوبي فياسكو رابر أسطوري برضو اللي ما يعرفه مشكلة، والله مشكلة، زي ما ذكرت ثامن ستوديو ألبوم له سابق. كمان لو ستة ميكس تيب نزلها الالبوم اللي بعده شيكوا البوم ماتسي هذا رابر مره ممتاز من الرابز اللي تقريبا مجتهدين جدا هذا سابع استوديو البوم بالنسبه له كانته 17 ميكس تيب تقريبا 21 كلاب البوم شغال, شغال شغال شغال ما في عذار حتى لما الدنيا كانت مقفله ضده يشتغل البوم سيرفايفرز جيلت خرافي شيكوا عليه الالبوم اللي بعده جوي بارس نزل البوم اسمه 2000 هذا ثالث ستوديو البوم له ما عنده ثلاثه ميكس و2 اي بيز شغال اكيد البوم يستاهل انكم تشيكوه واكيد بعد تسعه ميكس تيبس عاشر ستوديو البوم ينزل لكريس براون كلام كبير مره الالبوم يستاهل ناحيه احصائيات للي يهتم كلام فارغ ما يهمني اكيد انه اتوقع انه كان في مشاكل بينه وبين الريكورد ليبل عشان كذا الارقام ما وصلت ممكن ما دعموا البروجكت بشكل كافي لكن الالبوم ما يحتاج ألبومات قادمة بيانسي هتنزل ألبوم رينيسانس في 29 جولاي شيكتوا الكريدت هتلقوا اسم جايزي دريك ما هم فيتشرز موجودة في الألبوم لكن موجودين ككتاب ممكن سامبلز ما أخذتها جايزي شيء طبيعي إنكم. موجود في البوم بيانسي منهم كذلك اعلن 5 اوغست حينزل كومبليشن البوم كرتين كول تو البوم عن افضل هتات في اخر 15 سنه له تقريبا في اغنيه جديده واحده الى ثلاث اغاني شفنا اغنيه فروم ديترويت تو ذا ال مع سنوب دوغ اغنيه كانت جباره الناس حتتكلم اكيد حيطنش بعض الاغاني اللي كانت سوبر وبعض الاغاني اللي تشوفها ما تستاهل ممكن موجوده لكن عموما هي تركيز اعتقد على الهيتس وعلى الارقام بشكل اكبر في وبعدها باسبوع 12 أغسطس، The Game بينزل ألبوم Drillmatic ألبوم كان المفروض ينزل من أول The Game أخروا أخروا وأخروا مرة ثالثة طبعا سبب التأخير على كلامه أنه كان في سبعة سامبلز موجودة من جايزي فجايزي كان لازم يوافق على السامبلز أول شيء قبل ما الألبوم ينزل بشكل رسمي ويصير الوضع طبيعي من ناحية بيزنس ألبوم أنا مترقب له تكلم مئة مرة عن ديس وزي. كذا خفف التون مؤخرا ما ادري اذا في دس ولا لا بكل الاحوال حشيك عليه، كنت اتوقع انه امينيم يسوي حركه وينزل البوم في نفس اليوم لذا جيم على اساس يخبص عليه النمبر 1 في التشارتس، نوع من التحقير وزي كذا على اساس انه البوم امينيم حيطغى على البوم ذا جيم لو نزل، لكن هذا الشيء ما حصل او احنا عارفين دائماً بيسوي مفاجأة مماثلة ممكن فعلا عنده ألبوم جديد غير كرتين كول لأنه ما هو ألبوم في الواقع مجرد تجميع للهتات لا لو في ألبوم جديد توقعت أنه ينزل في نفس اليوم ما ندري إذا حيصير هذا الشيء هذا إخبار اليوم عطوا تعليقاتكم سووا لايك شير سبسكرايب كومنت فعلوا الإشعارات على أساس يوصلكم كل شيء أول البول ما يحتاج أنتم عارفين كيف شغالين فيصل ناصر سعودي لس سلوت